Так, тоді продовжуємо, точніше розпочинаємо відповіді на запитання, багато запитань. Так, ну перше запитання. Замовник вирішив все ж таки оприлюднювати звіт та договори до 50 тисяч. Питання, чи буде це вважатись порушенням порядку оприлюднення інформації, чи може бути за це накладено штраф? Ну, моя суб'єктивна думка з приводу цього, що не може бути накладено штраф, ну, дивіться, штрафи вони накладаються, по суті, є вичерпний перелік правопорушень, який міститься в статті 164.14 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І там немає такого виду правопорушень, як порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлю. Є окреме правопорушення за порушення порядку оприлюднення інформації про ковідні закупівлі, але це, о, там по ковідних закупівлях є окремий порядок, да, і за його порушення передбачена відповідальність. такого виду відповідальності, як в цілому порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі, немає. Є відповідальність за порушення за неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлю. А за те, що ви опублікуєте щось те, що е, не передбачено, ну, за це відповідальності в, принципі, в цілому, якби немає. Тут єдиний момент, що варто, навіть якщо ви до себе е, прийняли рішення публікувати про закупівлю до 50 тисяч, то ну, знову таки, публікуйте виключно е, ту інформацію, яка, в свою чергу, не буде нести відповідну загрозу вашій безпеці, як замовника, у нас безпеці, громадському порядку і тому подібне. Тому я вважаю, що за це не може бути накладено штрафу, тому що як такого правопорушення його немає, не існує в природі. А як можна притягнути до відповідальності за те, чого, що не є в принципі порушенням? Так, друге питання. Чи є підстави для укладення прямого договору, якщо існує нагальна потреба у зв'язку з оскарженням рішення замовника щодо триваючого тендеру, коли є рішення МКУ про прийняття тарги до розвитку? Під пункт 4 13. Ну, дивіться, по-перше, ну, варто зауважити те, що під пункт 4, пункту 13, так, він дійсно є, він зазначає про нагальність потреби, яка повинна бути документально підтверджена замовником. Тут варто розуміти той момент, що постанова не обмежує в якісь конкретні випадки, що це в зв'язку з чим може бути ця нагальна потреба пов'язана. Так, ви могли оголосити торги, вони там затягнулися з урахуванням оскарження, і це в свою чергу спричинило до того, що у вас виникла ця нагальна потреба. Тобто може може бути оскарження рішення Анку підстави для того, щоб ви застосували виняток, передбачений під пунктом 4, пункту 13. Тут може бути будь-яка, в принципі, обставина, яка, яка спричинила наявність цієї потреби. В тому числі і оскарження прийнятих рішень і скарга щодо триваючого тендеру, Тому, в принципі, Відповідь так, може. Третє питання. Добрий день. Відповідно до пункту 4.1, постанова 710, розпорядники бюджетних коштів повинні забезпечити обґрунтування технічних якісних характеристик, очікуваної вартості, яким документами забезпечити це, та чи стосується це договорів до 100 тисяч. Відкриваю постанову 710 Кабінету міністрів України про ефективне використання бюджетних коштів. Якраз таки під пункт 1, пункт 4. Ну, давайте зауважу на тому, що тут пункт 4, він зазначає рекомендувати. З урахуванням затверджених цією постановою заходів, рекомендувати. Тобто ключовим словом, ну, немає тут зобов'язання, що ви конкретно зобов'язані завжди оприлюднювати ці обґрунтування. Ви їх, скоріш за все, знову таки оприлюднюєте виключно з урахуванням того, що... Є пункт е, п'ятий да, е, пункт І тут в пункті п'ятому передбачено, що державній аудиторській службі забезпечити проведення е, перевірок дотримання вимог цієї постанови під час здійснення заходів держфінконтролю. Е, тобто, ну зазвичай, коли у замовника буває моніторинг по закупівлі, найперше один із запитів про надання пояснень від аудиторів це стосовно того, чи було забезпечено оприлюднення. І, і надати посилання на оприлюднену інформацію про обґрунтування технічних, якісних, розмірів бюджетного призначення або очікуваної вартості предмета закупівлі. В свою чергу, ну, те, що стосується там договорів до 100 тисяч, е, дивіться, це не стосується, в принципі, тих закупівель, які не передбачають е, процедури е, оприлюднення оголошення про проведення е, відкритих торгів. Тобто, е, Фактично, фактично, якщо почитати вимоги пункту 4.1, то оприлюднення таких обґрунтувань, воно має бути здійснено протягом 5 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір під час застосування за результатами переговорної процедури закупівель. Ну, враховуючи, що зараз переговорна процедура закупівлі не застосовується, тобто в цій частині ви нічого не оприлюднюєте точно, а оприлюднення опрентування технічних якісних, воно має бути здійснено, ну, рекомендується його здійснювати, протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі. Наразі конкурентною процедурою закупівлі є відкриті торги з особливостями. І відповідно до... Е Після того, як ви оприлюднили оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, протягом п'яти робочих днів ви на власному вебсайті, або на вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, ну не зобов'язання, але вам рекомендується цією постановою оприлюднювати таку інформацію. Тому там, де закупівля до 100 тисяч, ви не оголошуєте відкриті торги, то там ви нічого не зобов'язані оприлюднювати взагалі. Так, четверте питання. Якщо вкладено прямий договір, не відбулись відкриті торги, від виконавця вимагаємо документи для підтвердження пункту 44 постанови 1178 як від учасника чи як від переможця? Е, ну, дивіться, від переможця, е, ну, це знову-таки, це питання, воно залишається е, невирегульованим постановою 1178, і, як на мене, то тут е, бажано, бажано, звичайно, щоб вам реально підтвердити відсутність там, притягнення за злочини вчинені з корисливих мотивів або ж е, е, корупцію, то е, бажано, звичайно, е, щоб ці документи надавались, типу, як від переможців. Але це питання постанови, воно залишається неврегульоване, ну, це завжди було проблемне питання, тому все-таки я схиляюсь до тієї думки, що краще вимагати від контрагента при вкладенні прямого договору документи, які ви вимагали від переможців. Так, ну а де, де яку певну інформацію, ви можете самостійно в принципі перевірити в, в публічному доступі. Так, щодо пункту 11 постанови, річна потреба товару за кодом до 100 тисяч гривень. Є три договори протягом року на 39 і 60 тисяч гривень. Відпублікуємо лише щодо договору на 60 тисяч гривень. Так, з 25 лютого фактично, ну тут варто розуміти, що постанова 1178, зокрема пункт 11, там, те, тут... Ось пункт 11. Тут, тут прив'язка йде в цілому не до предмета закупівлі, прив'язка йде е, до закупівлі. Тобто у вас закупівлі на 3, е, скільки там, 30 тисяч, 9 тисяч і 60 тисяч. Відповідно, ну, це сумарно не перевищує 100 тисяч гривень. В свою чергу, кожна окрема закупівля, у вас, ну, дві з них менше 50 тисяч, одна більше 50 тисяч. Відповідно, всі три закупівлі ви вносите до річного плану, а звітуєте виключно по тій закупівлі, вартість якої дорівнює, або перевищує 50 тисяч гривень. Так, далі. Чи правильно? Я розумію, що закупівля до 50 тисяч публікується план. До моменту його синхронізації з Прозоро включно. А далі не потрібно? Чи це так? Щось не зовсім для мене зрозуміло це питання. Стосовно там синхронізації і тому подібне. Ну, в цілому, річний план. Ну, що таке річний план? Річний план це взагалі та інформація, яка опублікована на веб-порталі уповноваженого органу, яким є сайт Prozorro.gov.ua. І ось є розділ плани, і, відповідно, в цьому розділі відображається інформація про всі е, заплановані закупівлі, які вами здійснюються прямі договори то процедури закупівлі і, відповідно, перед тим, як укладати закупівлю, ну, оприлюднювати якусь закупівлю, ви маєте внести інформацію до е, річного плану. Е, так, Ой, ось, до речі, е, знову таки, ще раз повторюю, що е, Якщо мова йде про планування закупівель, то річний план – це, по суті, та інформація, яка опублікована на веб-порталі уповноваженого органу е на Прозор. Ну, трошки для мене незрозуміле це питання. Так, план обов'язково публікується. <плікується> До моменту його синхронізації з Прозором включно, ну, знову-таки, ви можете а все трішки, начебто, зрозуміла. Ну, наприклад, у вас сьогодні укладається договір про закупівлю тут. Який алгоритм варто дотримуватись? Ну щоб не було порушення порядку планування закупівель, то відповідно ви можете сьогодні укласти договір. Да? Сьогоднішнім числом буде рішення про затвердження змін до річного плану, ну або затвердження річного плану і е, рішення, яке оформлюється протоколом уповноваженої особи. І, в свою чергу, протягом п'яти робочих днів, з дня затвердження річного плану або змін до нього, ви зобов'язані опублікувати інформацію на прозоро. Тобто, фактично, ну, ви можете договір укласти сьогодні, да, і сьогодні ж внести цю закупівлю до річного плану. Сьогоднішнім числом буде протоколу уповноваженої особи про внесення змін. Або ж опублікувати план ви можете протягом п'яти робочих днів здати сьогоднішнього протоколу. Можете опублікувати там навіть сьогодні-завтра, на наступному тижні внести інформацію про заплановану закупівлю. Так, ну, здається, як міг, так і відповів, в принципі. Сьоме питання. А якщо сумарна сума по договорах по коду перевищила 50 тисяч гривень, то наступні договори по одному коду від 50 тисяч гривень до 100 тисяч гривень потрібно публікувати звіт? Дивіться, знову-таки, те, про що я зазначав, що якщо ми говоримо про закупівлі, ну, про прив'язку до предмета закупівлі чи до закупівлі в цілому, то постанова 1178 нас не прив'язує в цілому до предмета закупівлі вона нас прив'язує конкретно до самої закупівлі. Тобто от по аналогії з тим, з питанням, яке було п'яте, про закупівлю на 60 тисяч, на 30 тисяч і на 9 тисяч гривень, то відповідно ну, звітує там замовник виключно по тій закупівлі, яка більше 50 тисяч. А те, що сумарно по коду, ну у вас сумарно по коду може бути декілька закупівель здійснено, відповідно, якщо якась із них буде дорівнювати або перевищувати 100 тисяч гривень, то в такому випадку прилюднює план і збіль. Те, що менше 50 тисяч гривень, а це виключно план. Е, так, восьме питання. Якщо уклали прямий договір, ми вимагаємо документи від учасника і переможця даної закупівлі відповідно до пункту 44 до постанови одинадцять Ну е, було аналогічне питання. Я не дав нього відповідь. Що тут бажано якби отримувати? Ну просто е, довідка в довільній формі да, навіть якщо це укладення прямого договору, довідка в довільній формі від вашого контрагента, що він там не притягувався за корупцію. не за зложене вчинення з корисливих мотивів, вона вам, по суті, нічого не підтвердить. Вам тут е реально підтвердить інформацію про відсутність підстави виключно, е ну, про несудимість – довідка МВС, про непритягнення за корупцію – це витяг або довідка з на Національного агентства запобігання корупції. Е так, дев'яте. Після проведення відкритих торгів по капремонту виникла потреба в закупівлі додаткових робіт. Чи можна, можна укласти Прямий договір як новий предмет чи застосовувати під пункт 8 пункту 13 особливості скоригування ПКД. Е, дивіться, а тут відповідь так само. Буде проста по великому рахунку, ви керуєтесь вартісними межами цих додаткових робіт. Знову таки, якщо ці вартісні межі будуть до півтора мільйона е, цих додаткових робіт, то це в будь-якому випадку прямий договір наразі. Якщо ці вартісні межі будуть перевищувати, тобто під пункт 8 пункту 13, він застосовується виключно в тих випадках, коли є перевищення вартісних меж, які встановлені в пункті 10 постанови 1178. А якщо у вас вартість додаткових робіт буде до півтора мільйона, ви ж не зобов'язані проводити відкриті торги. І виключно, якщо вартість додатково більше півтора мільйона, от в такому випадку, да, ви можете розглядати таку підставу, зазначену під пунктом 8 пункту 13 особливостей, і за наявності відповідного е, належних підстав можете укладати прямий догад. Просто додаткові роботи, ну тут знову таке, це може розглядатися як новий предмет закупівлі і відповідно да ви коригуєте проєкт і це вже буде якби, новий предмет закупівлі який навіть не, не обов'язково буде пов'язаний з попереднім е, вашим договором так десяте, десяте питання для укладення прямого договору, згідно під пункту 2 пункту 13 постанови, достатньо керуватись наказом 309 від 21, 12, 22 та входити в перелік територій, на яких ведуться велися бойові дії. Е, но, е, як на мене, то е, в принципі достатньо. Тобто 309 наказ Мінреінтеграції, е, раніше був 75 з е, купою доповнень, змін і тому подібне. Зараз 309-й наказ Мінреінтеграції. Даним наказом якраз таки затверджені переліки територій, на яких велися, ведуться воєнні бойові дії. І якщо ваша територіальна громада включена до того переліку, і там зазначено, що мені на території ведуться ці бойові дії, то в цілому так, це буде достатнім документальним підтвердженням цього Єдине питання ще в тому, що ну, ви можете там е, звертатись дам, до якихось військових адміністрацій ще за якимись додатковими підтвердженнями, але, скоріш за все, у відповідь ви отримаєте все-таки е, посилання так само на 309-й наказ Мінфіну. тому щось там більше, якихось ще додаткових документальних підтверджень, на жаль, тут, скоріш за все, не буде. Тому керуєтесь виключно 309-м наказом і не на реінтеграцією. Мова йде про закупівлю замовником або укремленим структурним підрозділом замовника, який перебуває на території активних бойових дій. Так, до підпункту 2.13 пункту, 2, пункту 13, слово «активний». На що це впливає? Ну, на що це впливає, як я вам можу сказати? Мабуть, що на активність бойових дій. Це, в принципі, впливає, ну і знову-таки, Повертаємось до 309-го наказу Мінреінтеграції, там якраз, ну, давайте я спробую відповідати. Активні, неактивні, це теж таке поняття, якесь розмити, звичайно, активні бойові дії, неактивні бойові дії. Цікаве трактування, звичайно, ось є цей наказ на яких ведуться, велися бойові дії, ну, тут, як би, по великому рахунку, хм, цікаво, звичайно, да, це уточнення, е, активні, але 309 наказом, якби так само не визначено, да, активні там чи неактивні дії, то він, в цілому, цей наказ існує, якщо ви підпадаєте, да, ви належите до тієї територіальної громади, яка, Включена в цей перелік і, відповідно, є дата виникнення бойових дій, немає дати припинення бойових дій, то ви собі керуєтесь, в принципі, цим наказом і це буде достатньою підставою для застосування цього виникну. Так, на що це впливає? Не знаю, чесно кажучи так, 12 питання. Підскажіть, будь ласка, відкриті торги не відбулись щодо нових змін до 28.02.23, чи ми можемо укладати прямий договір чи ще раз оголошувати відкриті торги в зв'язку з цими е, змінами? Е, ну, дивіться, тут який момент? Е, якщо у вас, ну, е, зміни у нас набули е, чинності не на стіни 28, а 25.02.23, тому цей момент врахуйте, будь ласка. Це так само важливо. А в той же час, якщо у вас були відкриті торги, вони не відбулись, в цілому ви маєте право да, для укладення договору, керуючись під пунктом 6, пунктом 13 особливостей. Єдиний момент, який, який вам варто врахувати, це те, що ну, ви вже будете заключати договір поточною датою, коли вже діють нові зміни. То враховуйте той момент, що проект договору вас не повинен відрізнятися знову. Якщо з дотриманням цих всіх підстав укладати договір, це ну, не буде ніяких порушень, тому у вас по великому рахунку немає необхідності переоголошувати ті відкриті торги. Бо там ну, це ж не впливає ні на предмет закупівлі, ваш, ні на технічні якісні характеристики, ні на вимоги до учасника. Це не впливає. Тому по великому рахунку немає необхідності е, оголошувати від торгів, враховуючи зміни до законодавства. Наступне питання. Е, так. М -м -м -м. Було укладено прямий договір ремонту криття. Пункт 13. Необхідні додаткові роботи. як коригування. Пункт 8, пункт 13. Не можемо застосувати. Треба проводити Торги. В результаті два підрадника на об'єкті є вихід. Ну а який по великому рахунку вихід? Ну, якби, ну, таке чисто теоретично може бути. Ну, який вихід? Я не знаю, чесно кажучи, який тут може бути вихід. Якщо під виняток ви не потрапляєте, то знову-таки оголошуєте відкриті торги. Ну, дві бригади працюють, двох різних підрядників. Ну, головне, щоб не побились вони там. Е, ну, не знаю, я чесно кажучи, який тут може бути вихід. Якщо ви виходите на торги, то в будь-якому випадку, ну, оголошуєте торги, прописуєте вимоги, спосіб документального підтвердження. На який хоче можна відповідати. Ну, або шукати підставу для укладення прямого договору, ну, знову-таки, як на мене, то це набагато ризиковіше, ніж оголошувати відкриті торги і тому на що тут щось вигадувати. Треба проводити, то проводити. Це, це дешевше буде для вас, повірте, ніж ви будете щось придумувати і уникати проведення торгів. Так, 14-те питання. Доброго дня. Під час оприлюднення договору було допущено технічну помилку. Для її усунення укладено додаткову угоду. Як вибрати причини внесення змін на майданчику? Знову ж таки, помилку було допущено де? В договорі чи під час оприлюднення інформації? Якщо помилка була допущена в договорі то ви робите додаткову угоду, відповідно додатковою угодою прописуєте в новій редакції той пункт, який вам необхідно, необхідно викласти в правильній редакції, і цю додаткову угоду за необхідності оприлюднити. Ви маєте розуміти, що це не передбачено, в принципі, жодним регламентом будь-якого електронного майданчика, такі випадки, вони можливі, да, на практиці. Але якби, технічно ви це все можете зробити, виключно керуючись функціоналом майданчика в частині роботи з договором. Працювати з договором, додати зміни до договору і обрати ну, пункт покращення якості предмета закупівлі. При цьому в полі опис причин, що внесені до договору, вам варто зазначити, що дана підстава застосовується виключно з технічних міркувань. В зв'язку з тим-то, тим-то, тим-то, допущенням технічної помилки, і використовується виключно з метою забезпечення повноти і інформації про закупівлю. Е, тобто Причину обирайте покращення якості предмета закупівлі, а в полі опис причин, що внесені, описуйте всю вашу історію, яка спричинила подібні дії. 15. Як технічно правильно на майданчику при збільшенні ціни за одиницю товару відкоригувати об'єми закупівлі? Причому за попередньою ціною теж є закуплений товар. Я взагалі не розумію, навіщо ви коригуєте якісь там інформації про ціну за одиницю, навіщо ви коригуєте інформацію там про кількість, таких вимог по законодавству немає. Є вимога яка інформація має міститися в повідомленні про внесення змін до договору про закупівлю. Якщо взяти навіть ось постанову 1178 в контексті роботи з повідомленням про внесення змін до договору. От пункт 20 передбачає, яка інформація має міститись в повідомленні про внесення змін. Ну, якби... Дев'ять пунктів, де, які є обов'язковими, може міститись інша інформація. Ну, от тут же ж немає інформації про те, яка е, в результаті внесених змін, е, що сталося з сумою договору, що сталося з кількістю договору, що взагалі сталося з ціною за одиницю товару. 에, тому моя проста рекомендація: ви коли вантажите додаткові угоди, не робіть лишньо, не чіпаєте ту ціну за одиницю товару. По перше, це поле взагалі не є обов'язковим, ви його можете не заповнювати при внесенні інформації, коли завершуєте закупівлю, вносити інформацію про договір. 에, не зазначити ціну за одиницю, в подальшому у вас не буде виникати проблем з тим, що у вас там щось змінюється з дозв'язковими угодами. Тому не робіть лишніх дій, це не передбачено законодавством, це не є обов'язковим. Тому, тому, тому. Ну а як технічно правильно, тут не буде відповіді на те, як технічно правильно це зробити, тому що ви будете вказувати будь-яку ціну, якщо ви її початково вказували, і в подальшому вона у вас змінилась, то ви маєте розуміти, що ви працюєте з електронним майданчиком, а це фактично робот, який працює по заданим йому алгоритмам. І якщо він вас не пропускає там до публікації, то він вас жодним чином не пропустить, окрім тих варіантів, коли ви в електронному полі вкажете ту інформацію, яку майданчик буде сприймати, яка його буде влаштовувати. Тобто тут виключно… Ну, Технічно правильно, виключно те, що кажуть ту інформацію, яку майданчик вам пропустить. Е, ну, якби так. А взагалі-то ще раз повторюю, що немає необхідності там коригувати, коли ви змінюєте якісь умови договору, на майданчику немає необхідності коригувати інформацію про суму договору, яка в результаті змін стала, про ціну за одиницю, про кількість. Так. Далі, якщо договір укладено в січні, але по виняткам пункту 13 і не опубліковану сканту. Зараз маємо зміни до цих договорів публікувати. Дивіться, якщо вами в січні, ще до моменту набрання цінності змін, які були внесені 157 постановою, от це те, про що я зазначав протягом вебінару. Що не було чітко зрозуміло, де зміни публікувати, де зміни не публікувати. Якщо вам було застосовано договір про закупівлю, я вам просто рекомендую публікувати всі додаткові угоди, які стосуються, стосуються змін істотних умов договору про закупівлю. Тобто зміни ви публікуєте. Ну, питання в тому, що якщо вони у вас уже були було випадки зміни істотних умов договору, і це не було опубліковано протягом трьох робочих днів, здати внесення змін до договору, то зараз, ну, не знаю, чи є сенс публікувати і самим же наголошувати на тому, що у вас порушений срок оприлюднення інформації. Просто от в січні, да про це було не всім, якби чітко відомо, чітко зрозуміло, що зміни до договорів, які укладені, винятках треба публікувати. Зараз це більш-менш зрозуміло. А до 25 лютого це треба було ну, якби аналізувати положення постанови 1178, і там чорним по білому чітко не було прописано, але якщо її в цілому проаналізувати, то можна було зробити висновок, що зміни так само до винятків публікуються. Так, 18. Як учасник має підтвердити під пункт 1 і під під пункт сім постанови ой в пункту 44 особливостей. Так е, було до речі, в групі Вайбері. Бачив, вчора писали це питання і сьогодні вже неодноразово чув про це питання. Тепер давайте більш детально зараз е, демонструючи екран, спробую вам пояснити. Ну, в законі. Ви всі, я думаю, пам'ятаєте, ці самі вимоги були е, так. Що, замовник, там, що стосується пункту 1.7, замовник не вимагає від учасників документального підтвердження підстав передбачених пунктом 1 та 7 статті 17. От, зараз в нас вже з 25 лютого не стаття 17, а пункт 44 особливостей. Розбираємо перший пункт. Замовник має незаперечні докази того, що учасник, пропонує, дає або погоджується прямо чи опосередковано. Дивіться, я вам рекомендую, в принципі, над цими пунктами 1.7 не ламати голову. Я вважаю, що є багато інших проблемних питань, які є в постанові 11.78. Окрім пункту 1.7, то в твій Газбут це якраз таки, та товка, в якій фір та ж є кінцевим бенефіціарним власником. Питання, чи потрібно розривати договір? Ну, постанова 1178 не зобов'язує вас розривати цей, такий договір знову таки. Тому тут, в принципі, тут можуть бути інші моменти, що е, інші нормативні документи, в принципі. Е, можуть вам забороняти виконувати такий договір по великому рахунку. Навіть це не з 1178 буде постанова, а 167, здається, якщо я не помиляюся, де якраз таки встановлено про мораторій ну, заборону на виконання зобов'язань з тими суб'єктами, кінцевими, кінцевими пронефіціарними власниками, яких є особи, які підпадають під санкції. Тому, ну, потрібно чи не потрібно, я б, звичайно, якби в мене такий договір був, то я б випав питання розірвати ці договіри, провести краще окремо нову закупівлю. Так, далі далі йдемо. В пункті 44 немає інформації про підпункт 13. Прокоментуйте, будь ласка, скільки стаття 17 не діє і аналогічно про... Під пункт 1 та 1.7, пункті 44 нічого немає. Ну, дивіться, стосовно е, стаття 17 зараз вже не діє. Це всім все зрозуміло. Тобто ви не звертаєте увагу, не проводите жодних там аналогій, що є в статті 17-й що є в пункті 44 і, відповідно, що немає в пункті в 17 і що немає в пункті 44. Вас не повинно це хвилювати, по великому рахунку. Вам законодавці дали відповідну редакцію коли, відповідного пункту, коли ви відхиляєте тендерну пропозицію учасника. Ви цим і керуєтесь. Немає тут пункту 13, значить нікого не цікавить. Наявна чи відсутня заборгованість. Тобто заборгованість не може бути підставою для відхилення. Зараз про це взагалі не, значено, не зазначено в постанові 1178. Якщо це не зазначено, значить це не є таким важливим моментом. І стосовно цього, це, нічого не вимагається, ніяке документальне підтвердження то заборгованість, в принципі, як така, взагалі немає жодного значення. Так, стосовно пунктів 1.7, я вже зазначав, що ці пункти учасник не підтверджує, ви від нього нічого не вимагаєте, а самостійно перевіряєте наявність або відсутність відповідної підстави. Так, відповідно до чинного порядку надання можливості на виправлення невідповідності, замовник не може надати учаснику таку можливість, лише в тому випадку, коли виправлення призведе до зміни предмета закупівлі. Ну, не лише до зміни предмета закупівлі, коли це призведе в цілому до зміни предмета закупівлі, марки, моделі. І найголовніше, що є слово «тощо», від яке можна дуже багато е, чого відносити. Тому, е, підкажіть, будь ласка, чи це стосується саме зміни предмету закупівлі, чи технічної специфікації загалом, та будь-яких документів, що в ній зазначені? Е, насправді, це дуже е, складне питання, і якоїсь однозначної відповіді на нього вам не надасть, на жаль, ніхто. Е, тому що, я думаю, що... Е, Ніхто не володіє інформацією, як правильно в тому чи іншому випадку е керуватися положеннями постанови про виправлення невідповідності. Ну, я можу виключно е все, що в моїх силах, я вискажу, висловлю е свою суб'єктивну думку з приводу е виправлення невідповідності. Е так, зараз. Це пункт 40, От, якщо говорити в контексті технічної частини, абзац 2 пункту 40 особливостей, під невідповідністю інформація або документах, що подані учасником в складі ТП, або подання, яких вимагається ТД, розуміється, в тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та або документів, подання, яких передбачається ТД. Тобто, якщо відсутній документ – або він поданий і він якимось чином не відповідає, це все підлягає під виправлення, незалежно від того, чого стосується. Але не, не підпадає під виправлення наступне. Ну, коли відсутнє забезпечення тендерної пропозиції, виправлятися, якщо воно не відповідає, воно вже може. Забезпечення тендерної пропозиції, так, в контексті е, технічних якостей. Тобто. Якщо у складі тендерної пропозиції учасникам подано відповідна тендерна пропозиція, відповідні документи, які ви вимагали від учасника в складі тендерної пропозиції, при цьому учасникам не подано інформацію про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі. Ну, наприклад, просто тут питання яке? З може бути визначено технічне завдання да, в якомусь там розділі чи частині тендерної документації або взагалі винесено в окремий додаток до тендерної документації з інформацією про технічні, якісні характеристики предмета закупівлі. І прописано там певні вимоги, ну, в тому числі там прописано, що учасник має, наприклад, забезпечити там поставку товарів у відповідних обсягах протягом там, трьох робочих днів з дати подання замовником заявки, про що учасник надає в складі тендерної пропозиції відповідний гарантійний лист. І, наприклад, учасник вам надає інформацію про те, що ним пропонується, да, там, товар, який ним пропонується, з такими зазначеної технічні якісні характеристики, але при цьому він забуває вам додати цей гарантійний лист, який був вашим вже технічним завданням, передбачений. Як на мене, то ви можете тут сміливо давати учаснику е, право на виправлення такої невідповідності, тому що гарантійний лист про поставку товару протягом трьох робочих днів з дати подання замовником заявки, він в цілому не стосується е, інформації про технічні якісні характеристики предмета закупівлі. Тобто якщо він не додав цей лист, він його може додати і це жодним чином не впливає на зміну предмета закупівлі, на зміну марки, моделі тощо, на іменування товару і тому подібне. Тому тут треба е, аналізувати конкретну вимогу і е, конкретну вимогу, конкретний документ, який вимагався, який поданий або не поданий. Ну, Або, наприклад, інша ситуація, ви вимагали по технічному завданню, щоб учасник надав там або сертифікат відповідності, або сертифікат якості, або декларацію відповідності там, товару тим-то-тим-то вимогам. На товар, який пропонується учасником в складі його тендерної пропозиції. Якщо була така вимога прописана і ці сертифікати не подані, от тут я вже вважаю... Що е, тому що ці сертифікати вони конкретно стосуються технічних якісних характеристик, які пропонуються учасникам тендерної пропозиції, якщо такий документ вимагався а він не поданий. От в даному випадку це можна розглядати як відсутність інформації про технічні якісні характеристики, які пропонуються учасникам в його тендерній пропозиції. Відповідно це не підлягає підвищам? Е, ну, якось так на прикладі даних двох. На цих двох прикладах, ну якось я вам висловив свою суб'єктивну думку, Їх хтось може не поділяти, хтось може поділяти, хтось може мати іншу там думку, це все якби нормально, але однозначно тлумачення цих норм не буде, на жаль, це, ну, це найпроблемніший, як на мене, е Найпроблемніша історія серед цих всіх особливостей, які є, це саме виправлення невідповідності. Ну, По-перше, бо у замовника з'являється додатковий величезний обсяг роботи по великому рахунку. І далі з цими невідповідностями вже зрозуміло ну, практика антимонопольного комітету. От, в принципі, вона е, зводиться до того, що я вам надав е, на, е, що я вам розгляну на основі цих двох прикладів: про гарантійний лист про поставку товару там протягом трьох робочих днів і е, інформація про якісь декларації, сертифікати, які підтверджують відповідність того чи іншого товару, вона, в принципі, така ну от ідентична до того, що я вам зазначив. Якщо цей документ стосувався конкретно підтвердження технічних якісних характеристик, він відсутній, це не підлягає підвиправленню. Якщо він в цілому не пов'язаний з технічними якісними, Саме характеристиками товару, але він навіть встановлений в технічному завданні і обов'язкове до подання учасникам, то це може бути видно. Так, далі. Ну, от практика НКУ, да, я вам зазначу, про те, яка практика. Е, більш детально зупинитися на пункті 40 постанови, абзац 2, виправлення невідповідності, виключення. Ми, що можна давати на виправлення учасникам, а що ні? Е, ну, давайте так, накладення, наприклад, ви вимагали підписання тендерної пропозиції кваліфікованим електронним підписом, а учасник підписує удосконаленим електронним підписом. Це підлягає під виправ. Загубив учасник або не надав там, підтвердження кваліфікаційних критерій, наприклад, підлягає під підвиправленням. Загубив якісь довідки, ну, зараз я говорю, в контексті тих документів, які, в принципі, не пов'язані з технічними якісними характеристиками. Тобто, в цілому, все, що ви вимагали, все підлягає підвиправленню. Підвиправлення під виправлення не потрапляють виключно ті випадки, коли Відсутнє забезпечення тендерної пропозиції, е, якщо воно вимагалось замовником, тобто якщо воно подане, але там якийсь чи документ, чи довідку якусь, чи випуск у якусь банку, хто врахує е, про обіг коштів, не подано учасникам, е, це підлягає під виправлення. Якщо за, взагалі забезпечення тендерної пропозиції не подано, це відхилення. Стало для відхилення. Потім технічні якісні, ну, якщо відсутня інформація про технічні якісні характеристики, конкретно того, що пропонується учасникам у його тендерній пропозиції, і плюс це, можливо, як я зазначив, вже якісь сертифікати, які на ті товари, які пропонуються учасникам, вони відсутні. Це не підлягає, ну, знову таки, це моє суб'єктивне бачення навіть якщо воно е, збігається з тим, яка там зараз існує практика антимонопольного комітету України, ви так само маєте розуміти, що е, в кожному окремому випадку, окрема закупівля, окрема скарга, окрема колегія МКУ, вони можуть абсолютно інше рішення прийняти з приводу ідентичних питань. Тому тут не буде е, не може бути якогось прецеденту єдиного, який можна застосовувати це все дуже індивідуально, це все дуже суб'єктивно, і на жаль, тут єдиного підходу не буде. Е, тому давати на виправлення ну можна все окрім відсутності забезпечення тендерної пропозиції, відсутності інформації про технічну якісні, що пропонуються учасникам. Е, так далі. Якщо було проведено ВТ з особливостями для закупівлі паливної деревини, зараз виділили додаткові кошти на дошки для ремонту підлоги на. На, на, на, на. на якусь там сум тисяч. Ага, е, на сорок треба проводити відкриті торги на 45 тисяч гривень. Е, та не потрібно вам проводити відкриті торги на 45 тисяч гривень. Тому, тим паче, якщо у вас виділення додаткових коштів. Є відповідне роз'яснення мінеконом розвитку щодо планування закупівель від. 3 вересня, здається, 2020 року, там описуються випадки про закупівлі, які замовник об'єктивно не міг передбачити. Один з випадків це виділення додаткових коштів, тобто це якщо ви це об'єктивно не могли передбачити, то ви керуєтесь вартісними межами, якби цієї додатково виявленої потреби. Тому на 45 тисяч не треба вам проводити відкриті торги, навіть якщо у вас вже до цього було проведено відкриті торги. Тому не потрібно. Е, так. Доброго дня. У 21 році нашої сільської ради укладено договір на постачання газу з... Газ з бутом. Потім вони збанкрутували та укладено договір з іншим постачальником в листопаді місяця. Тепер Нафтогаз вказує на певний борг, так як було передано на останню надію. Як їм тепер сплатити даний борг. Дякую за відповідь. Ну, знову таки, якщо це борг перед Останньою надією, то, будь ласка, кладайте з ними ще там один договір на е, погашення цього боргу. Ну, тобто це в будь-якому випадку має бути окрема закупівля, е, окремий договір. Якщо мова йде про постачальника Останньої надії, жодних проблем не бачу, вам законодавство дає підстави для укладення договору з постачальником Останньої надії. Якщо це, можливо, йде мова про Борг за, що, за те, що було поставлено більший обсяг товару, ніж передбачено по договору, було і в зв'язку з цим виник борг, е, в даному випадку для вас, як для замовника, я рекомендую е, нічого там не придумувати, ну, якщо це не остання надія, а нехай постачальник звертається і в судовому порядку стягує з вас заборгованість а не ви будете щось придумувати, укладати там якийсь окремий договір. Якщо остання надія, питань нема, укладайте собі, будь ласка, додатковий окремий договір, оплачуйте цей борг. Якщо не остання надія, то трошки краще в судовому порядку. Для вас буде так безпечно. Добрий день, плануємо заключити договір на транспортні послуги, підвезення гуманітарної допомоги до 100 тисяч. Прилюднюю, при на мене є тендер все так... Ну, знову-таки, ви укладаєте прямий договір, ви інформацію вносите до річного плану, і якщо закупівля більше 50 тисяч, ви оприлюднюєте звіт. Всього то навсто. Якщо закупівля менше 50 тисяч, достатньо того, що ви опублікуєте річний план закупівля. Так, що мають на увазі під невідповідністю технічної частини роботи? які неужливо усунути за 24 години, обмовлена ціна, локальні кошториси, і так далі, вважається технічною частиною. Цікаве питання, цікаве звичайне питання, і воно, в принципі, по своїй суті дуже складне, так само, як і складний сам по собі предмет закупівлі роботи. Цікаво, цікаво. Ну, дивіться, якщо, значить, робота. Зазвичай при закупівлі робіт ви оприлюднюєте технічне завдання, яким виступає певна частина проєктно-кошторисної документації, виступає якраз таки інформацію по необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується замовником. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника цим всім технічним вимогам, зазвичай ви вимагаєте, щоб учасник надав відповідні підтверджуючі розрахунки, да. що там, як мінімум це договірна ціна, як мінімум це там, дефектний акт, локальні кошториси, відомість ресурсів і тому подібне. В цілому, ці всі документи, не знаю, хтось там вимагає розрахунки загальновиробничих, адміністративних витрат і тому подібне. Е, от, що стосується технічних, якісних, кількісних, е, знову таки, це моя суб'єктивна думка, моє бачення цього всього. То в даному випадку, під невідповідністю, ну Виправляти учасник точно. Якщо будуть якісь невідповідності в е, технічній частині в кошторисах, ну, наприклад, ви вимагали там, шпаклівку КНАУФ, да, а вам дають ЦРЗІД. При цьому у вас ті, по технічці було прописано КНАУФ, а учасник пропонує ЦРЗІД. От е питання тут еквівалентності, в принципі, якби, як таке не стоїть. У вас було проба передбачено щітко КНАУФ, значить, ну, учасник має передб... е так само запропонувати КНАУФ. Це в його, в принципі, можливості, ніяких проблем е по великому рахунку немає. Але, да, тут питання чи розглядати це як еквівалент чи не розглядати, е окей, це не визнач, не закрите питання, це воно залишається. У вас було прописано, що шпаклівки має бути 20 кг, учасник вам пропонує 19,3 кг. Оце вже буде невідповідність. І в цілому вона впливає якби, на предмет закупівлі, на впливає на технічні, якісні характеристики предмету закупівлі, тому що роботи – це в сукупності, в принципі, Вести обсяг матеріалів, обсяг робіт, обсяг матеріалів, які необхідно використовувати при виконанні тих чи інших робіт, їхня ну якби найменування, асортименту, одиниці, номенклатура, якби це все в цілому є технічними якісними характеристиками. Тому локальні кошториси. Якщо щось не відповідає в них, то, по суті, це є підстави для відхилення. Як, ну, тендерна пропозиція не відповідає мовам технічної специфікації. Договірна ціна, розрахунки. Ну, як на мене, то моя суб'єктивна думка, що це може бути виправлено. Якщо учасник щось не включив там, до договірної ціни якісь витрати, так само це може бути, як на мене, виправлено. Не може бути виправлено тільки, якщо він буде загубити стрінку якогось кошториса. або ці кошториси в цілому будуть не відповідати в якихось там позиціях е на іменуванні робіт, одиниць виміру, кількості. От е така моя собі думка. Комерційна пропозиція містить формулу визначення фактичної ціни за електричну енергію, але не містить механізму регулювання цін. Як правильно в цій ситуації бути замовнику? Ну, не зовсім якби, для мене зрозуміле питання, якщо це питання стоїть в контексті під пункту 7, пункту 19 особливостей і застосовувати якби, якісь показники, які застосовуються в договорі для зміни ціни, то тоді в договорі, да, в договорі має бути прописаний порядок зміни ціни. Формула визначення фактичної ціни за електричну енергію, ну, ну, чесно кажучи, не зовсім розумієте питання. Можливо, якщо там зателефонуєте, можливо, завтра з 9 на гарячу лінію 0830 30 31, більш детально з вами тоді, можливо, поговоримо. Так, я ну, на жаль, складно надати відповідь, тому що не зовсім розумію питання. О, питання не зовсім по темі. Якщо у 2022 році були укладені договори згідно постанови 169 до затвердження постанови 1178, то звіт про укладений договір розміщуємо в любому випадку після закінчення воєнного стану. Е, так, і це вже буде останнє питання. Ну, давайте знову. Тут е, існує дуже багато думок з приводу цього, чи коли публікувати ті договори, які були укладені по 169 постанові. Відповідь, відповідь частково міститься, в принципі, в постанові 11.78 і вона так само може бути розглянута неоднозначно. Це звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи, відповідно до постанови 169. Кожен договір про закупівлю, всі додатки та зміни до нього, прилюднюються замовником протягом 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану. В Україні. Тут зазначено протягом 90 днів. Тобто існує думка, що якщо зазначено протягом 90 днів, то зараз, типу, ми замовники не можуть оприлюднювати такі договори. Я з цією думкою, в принципі, не погоджуюсь. Я вважаю, що ви можете і зараз публікувати, і по завершенню воєнного стану можете публікувати, і протягом 90 днів з дня скасування або припинення воєнного стану. Тому, тому, тому. Існує інша думка, яку я не поділяю, що це треба чекати періоду завершення скасування воєнного стану і оприлюднювати виключно протягом 90 днів дня скасування або припинення воєнного стану. Але ж в той же час тут же ще передбачено, якщо замовникам не оприлюднено такий звіт до набрання чинності цієї постанови. А, ну, просто з редакції 169 постанови, їх там було достатньо багато чи не кожна редакція 169 постанови передбачала там різні сроки, терміни, обсяг оприлюднення інформації. І якби оприлюднювали замовники собі під, одразу, майже хтось укладав договори, одразу оприлюднював інформацію про закупівлі. Так це ж що, це порушення у них вчинені. Бо я думаю, що якби можна зараз публікувати і по завершенню, воєнного стану протягом 90 днів так само можете публікувати. Ну, в принципі, е, в принципі, я думаю, моя відповідь, що ви можете і зараз це публікувати. Ну, Можете, можете врахувати думку інших консультантів, які, в принципі, іншу думку мають. Це так само має місце на життя і, ну, як би, немає так само єдиного підходу. Ну, наразі е, це всі... Е, е, Досить, я думаю, цих запитань відповідей. Сподіваюсь, що на більшість з них я надав вичерпну відповідь для них. Ну, всім дякую за увагу і не забувайте підписуватись на, майданчик, на канал Майданчика «Ятендер» на Ютубі. Всім дякую за увагу, вдалих вам закупівель.